Nälgu! Sipsik käib katusel. Isa ostis päris televiisori ja selle üle oli muidugi kõigil hea meel. Kui päris televiisor oli tuanurka üles seatud, käis isa veel koos naabrionuga katusel Antenni üles ponemas. Ka Martil lubati minna seda pealt vaatama. Ja kui Mart lõpuks katuselt tuppa tagasi jõudis, ütles ta Anule: ei aimagi, kui tore on katuselt alla vaadata! Terve linn on just nagu peo peal! Kus ka hasi vastas Anu. Ma vaatan parem televiisorit ja televiisorist ma näen just nagu peo pealt igasuguseid maailma linnu. Mina igatahes katusele ei lähe, ütles ta. Katusel võivad poisid kolada, kui see neile lõbu pakub. Nõndase jut neil lõppeski. Anu vaatas nüüd tihti televiisorist lastesaateid ja võtis mõnikord ka Sipsiku koos endaga televiisorit vaatama. Sipsikule meeldisid kõige rohkem multifilmi, eriti need, kus tegelasteks olid nukud. Kuid ühel päeval, kui Anu ja Sipsik olid vaadanud multifilmi pühkijast, ütles Sipsik, Ohates, ma tahan katusele minna nagu see multifilmi korsnapühkija, ütles Sipsik. Aga ma tahan päriselt minna, mitte nii nagu televiisoris. Anu vangutas pead. Katus on meie jaoks liiga kõrgel, ütles ta. Mida kõrgemal on katus, seda kaugemale sealt paistab, teatas sipsik. Katuselt võib alla kukkuda, ütles Anu. Aga siipsik ei jätnud oma jonni. No, kuidas siis kursnapki ja katuselt alla ei kukkunud, küsis ta. on õppinud ronima. Ja pealegi oli see kõik ainult filmis, nii viisi. Ja lõpude lõpuks oli see pühki ainult nukke. Ka mina olen ainult nukk, ütles sipsik. Ma olen ainult nukk. Ma olen ainult nukk. Aga katusele lähen ma päriselt. No aga... Ma ei saa ju lasta sul üksinda minna." Nii läksid nad siis kahekesi koos. Kõigepealt hiilisid nad pööningule. Ja tänasid õnne, et pööninguks oli lukust lahti. Ning üldse läks neil kõik väga hästi, sest selgus, et ka katuse luuk oli lahti jäetud. Tronisid mööda redelit üles ja pissid mõlemad oma pea üle luugiserva välja. Aaaa! Ui, kui kaugele siit poistab, hüüata sanu. Eks ole, rõõmustas sipsik, hoopis midagi muud kui televiisori pilt. Nad nägid palju-palju majuu. Ja autosid ja inimesi ja kogu linn oli siit ülevalt vaadates tõesti nagu peo peal. Käime nüüd natuke katusel ringi, tegi sipsik ettepaneku. Aga Anu ütles otsustavalt. Kaugemale me enam ei lähe. Loos ma teen ainult paar sammugi, nurus Sipsik. Ka sinul ei maksagi kaugemale tulla. Sa hoia mul ainult käest kinni. Täna oli Sipsik tõesti hirmus kangekalne. No kui just nii viisi, et ma su käest kinni hoian, andi Anu järele. Niivisi võid ju paar sammu teha, Ta tõstis Sipsiku üle luugiserva ja Sipsik kõndis Anu käest kinni hoides rõõmsalt mööda plekkatust. Veel üks on, veel üks ütles Sipsik. kuid Anu käsi oli juba niigigi pikalt välja sirutatud, kaugemale see enam ei ulatunud. Veel üks väike sammuki, käis Sipsik peale. Ja enne kui Anu jõudis midagi vastata, astuski Siipsik veel selle väikese sammukese. Samal ajal laskis ta Anu käest lahti ja hakkas ennast äkki mööda katust allapule veeretama. Pio kinni, hüüdis Anu kohkunult. Siipsik aga ei peatunud enne, kui päris katuse äärel. Ja ime, et ta sinnagi üldse pidama jäi. Anu oli juba aru saanud, et üksinda ei õnnestu tal sipsikult sellest hädaohtlikust olukorrast päästa. Kiiresti ronista pealt maha ja tõtta saeda, kus Mart koos teiste lastega mängis. Ole nüüd hea suur vend, hüüdis Anu Martile, hoita sipsik otuselt olla. Oh imestas Mart. Vaatas üles. Ja märkaski katusel sipsikut, kuidas tema sinna sattus? Liisalt võitis kätte ja läks, ütles Anu. Selle peale hakkas marta ka millegi pärast naerma ja küsis. Kas soopis sina teda kätte ei võtnud? Ka teised lapsed naersid ja vaatasid sipsikud, kes üleval katuse serval kõõlus. Kui Tanu ütles ainult. Sipsik, sipsik oli täna hirmus, jonnakas. Mart jäinud natukeseks mõttesse ja ütles siis Anule. Toe ümmarguse laua pealt see valge laud lina siia. Milleks meile lina tarvis läheb? küsis Anu. Sipsikul tuleb pingule tõmmatud lina peale hüpata, et ta haiget ei saaks, seletas Mart. Tule Tuletõrjujad päästavad niimoodi inimesi, kes põlevasse maija on jäänud. Anu jooksis kiiresti tuppa ja oli varsti laud linaga tagasi. Mart aga võttis pikka mis aitas pesunööri üleval hoida. Ja läks sellega katusele. Peale Anu jäi nüüd aeda veel täpselt kolm last. Ja nii sai iga laps ühest linanurgast kinni hoida. Nad läksid katuse rääst alla, sinna, kuhu sipsik pidi hüppama ja tõmbasid pingule. Kas olete valmis? hüüdis Mart ülevalt katuselt. Valmis, hüüdsid lapsed alt vastu. Ja siis siipsik hüppas. Õhus keereldes ja kätega vehkides, langes ta vuhina laina allapoole ja maandus lõpuks õnnelikult otse lina keskel. Siin tegi ta veel üles alla paar vahvat hüppet ja jäi lõpuks rahulikult lina peale pikutama. Hurra! hüüdsid lapsed. Kui ta Anu ütles sipsikule, sa olid jõnjakas ja paha ja selle eest ma ponen su nurka. Ta viis sipsiku tuppa ja tahtiski teda juba nurka panna. Aga siis mõtles ta ümber ja pani sipsiku asemel hoopis mängunurku.